Ako biste dodali resurs knjiga na vaš e-kolegi, prvo gore desno kliknite na omogući izmjene. Potom u one sekciji ili temi u kojoj želite dodati knjigu kliknite na dodajte aktivnost ili resurs. U izborniku dodajte aktivnost ili resurs, odaberite knjigu i potom dolje na dnu kliknite na dodajte. Naslov moje knjige biće upute za pisanje pro seminara. U opis ću staviti ovdje se nalaze upute za pisanje pro seminara. Svakako ih detaljno proučite pri početka pisanja seminara ili radova na ovom ekolegiju. Ništa drugo neću promijeniti. Kliknem na dnu na pohrani i prikaži. Prvu stvar koju nas sustav pita kako će se zvati prvo poglavlje, odnosno prva sekcija. Ja ću je nazvati definicija seminara jer se tako zove to u mom originalnom dokumentu. Naravno, vi ćete vaše knjige, knjiga je strukturirani dokument uh, u kojem možete imati poglavlja, odnosno sekcije, i ponekad je bolje umjesto resursa stranica koristiti knjigu. Naročito imate uh, nešto što bi bilo 10 ili 15 stranica dugačko, možda je korisnije to podijeliti u nekakva poglavlja, odnosno nekakve dijelove. U sadržaj tog prvog poglavlja, kopiraću tekst koji već imam od prije pripremljen u uh, Word dokumentu. Kliknem dolje na pohrani promjeni. Omega mi sada pokazuje tu knjigu i jedino poglavlje koje ima. Znači definicija seminara je bivana i naslov poglavlja i ovdje je tekst. U ovom primjeru ćete imati možda nešto manje teksta u odnosu na uobičajene situacije korištenja ovog resursa. Obično biste ovdje trebali imati možda recimo pola kartice ili karticu teksta. Pa onda u svakom od poglavlja određenu količinu kako bi opravdali zašto ste ovo podijelili u pet ili deset dijelova, a ne stranica, odnosno resursa stranica. Ja ću sada napraviti sljedeće poglavlje. Izbolj dokumenta uzet ću dio koji se zove struktura rada, odnosno njegov sadržaj. I kako bih napravio sljedeće poglavlje koristim se lijevo, imamo okvir sadržaj i na kraju redka za svako poglavlje postoji plus koji služe tome da dodate novo poglavi. Moje novo poglavi će se zvati struktura rada, a sadržaj sam već kopirao dolje. Tu i tamo kad kopirate iz Microsoft Worda, možda morate poneki Enter maknuti, razmak i slično, Ali razmjerno brzo će ići. Kliknite na pohrani promjeni. Sada imamo dva poglavi, definicija seminara i struktura rada. Dodat ćemo i treći. Treći će se zvati tehnički detalj. Treće poglavlje, znači tehnički detalji. Stavit ćemo ovdje sadržaj, znači kopirao sam sadržaj. Jedino što će treće biti pod poglavlje. Ako ispod naslova poglavlja označite da je ovo što sada uređujete pod poglavlje, ono će se podvući ili staviti ispod onog poglavlja koje je išlo prije. Klik na pohrani promjen. I sada imamo jedan definicija seminara s lijeve strane, dva struktura rada i dva jedan tehnički detalj. Dio s citiranjem literature bit će zasebno poglavlje pa ćemo ga tako i napraviti. Kopiramo iz worda i za tehnički detalja kliknemo ovdje na plus. Uklonimo oznaku kod poglavlje. U sadržaj kopiramo sadržaj. A gore napišemo citiranje. Kliknemo na pohrani promjeni. Potom imamo sekciju koja se zove plagijar izan. I za citiranje kliknemo na plus u tom redku. Kopiramo sadržaj. I kopiramo nas. Klik na pohrani promjeni. I imamo primjere citiranja pojedinih 200 radova, to će biti naše peto poglavlje. Kliknemo tu, u naslov poglavlja, zaljepimo naslov koji smo kopirali iz Worda, provjerimo je li podpoglavlje označeno, ne treba biti pa smo i ostavili tako. I kopiramo u sadržaj ovo što smo prethodno preuzeli iz samog Worda uklonimo pokoj Enter viška. Sada imamo knjigu koja ima pet poglavlja. Znači gore desno kliknemo na one moguće izmjene i sada ovo vidimo kako bi vidjeli studenti. Znači kliknemo na definiciju seminara tu gore lijevo i imamo naše poglavlje definicija seminara. Kroz knjigu možemo ići tako da kliknemo na naslove poglavlja ili pod s lijeve strane u bloku koji se zove sadržaj, ili korištenjem strelica koji se nalaze na desnoj strani sučelja. Znači, uđemo na sljedeće, na struktura rada, potom na struktura rada pa tehnički detalji, pa na citiranje, plagijarizam, primjer pojedinih vrsta rada. Ono što je zgodno kod knjige, je da u njenim opcijama i studenti imaju opciju otisni knjigu. I to je to.